Восьмирічна німецька вівчарка із кличкою ідо Рошукова собака», розповідає військовослужбовець-кінолог однієї з військових частин метро. Собака спеціалізується на пошуку та затриманні людини. Кінологічний звод, він складається майже з двох десятків осіб і з двох десятків службових собак. Наша основна задача – це охорона громадського порядку, служба з конвоювання. Так само ми залучаємося, службові собаки, і особовий склад залучається до служби з ООС. У військовій частині чотири види службових собак, каже кінолог Дмитро. Є розшукові, патрульно-розшукові, спошку зброї, спошку вибухових речовин і одна спеціальна. Розшукові і патрульно-розшукові, вони нічим не відрізняються. Основне їхнє завдання – це затримання умовного злочинця, шукання людини по сліду, виборка речі, виборка людини. По запаху службова собака з вибуху вибухових речовин шукає вибухові речовини з пошуку зброї. Ви побачили, вона шукає зброю, боєприпаси. Спеціальна собака це вона навчає собака. Чотирирічну бельгійську вівчарку із кличкою Тор тренує для несення служби у зоні бойових дій. Розповідає військовослужбовець з метро. каже собака, знайшла схрон з боєприпасами. Виявлення вибухових речовин, боєприпасів та зброї в автомобілях, в приміщеннях. Під час виконання в районі операції об'єднаних сил ми відпрацьовували на мобільному блокпосту і знайшли схорон боєприпасів. Я його просто спустив погуляти, він бігав, бігав, і я побачив, що він лежить в траві. І я зрозумів, що ну, він просто так завжди позначає, я зрозумів, що він щось знайшов. Я допів саму старшому, він підійшов, подивився і боєприпаси, і граната. Собаку породи марінуа Жасмін подарували львівські волонтери у віці двох місяців, розповідає військовослужбовець Володимир. Досить добре вони показали себе в зоні АТО. У нас є вже теж в частині такі породи. Вони виконували бойову службу в зоні. Сподіваємося, через місяців шість, може, вісім, також вона вже буде здібна і зможе виконувати бойову службу. А на даний час вона проходить таку реабілітацію. Оскільки вона дівчинка, е, з колективу її добре прийняли тільки е, мальчики. За місяць занять Жасмін навчилася найпростіших команд, каже Володимир. Ну, тільки сидіти, лежати, ну, Це все-таки зараз на даний момент вона навчається за допомогою м'ячика чи лакомства якогось. А оскільки вона е, такого малого віку, волонтери також надали чисто для неї спеціальні консерви. Собачі, там є м'ясо, тобто консерви дуже добрі, і на даний момент кормимо тільки консервами. Як свідчить досвід наших військовослужбовців та практичні результати, виконання службово-бойових завдань із залученням службових собак значно підвищують ефективність та результати, зокрема, служби з охорони громадського порядку. Собак годують спеціальним кормом двічі на день, говорить кінолог Дмитро. Михайло Жиле, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.